السلام علیکم گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے چینل پہ آپ کو جو یونیورسٹی ایڈمیشن ہے اور جابس کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ الرٹ رہنا چاہتے ہیں جابس کے متعلق اور یونیورسٹی ایڈمیشن کے متعلق تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بیلائکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہی. تو چلیں ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں واپدہ جابس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ واپدا کی طرف سے جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ ہنڈریڈ سے زیادہ سیٹوں پہ جو جاب اپرچونیٹیز آ چکی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ان جابس کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ہارڈ فارم میں اپلائی کرنا ہے تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے सीज दिखा देता हूं हूँ जिनपे जॉब ऑपरचुनिटीज हैं तो सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर ऑटोमेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिप्टी डायरेक्टर इन्वेंट्री एंड आपने सबसे पहले ये इसका वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा आपने ये फाइल में ये एडवरटाइजमेंट इसकी वहां पर है मौजूद है तो आपने इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना और इसकी जो क्वालिफिकेशन है जॉब्स के लिए वो भी आपने देख लेनी है तो अब हम देखते हैं इसमें अप्लाई कर हमने कैसे करना है तो चलिए हम शुरू करते हैं तो इसके लिए आप वापदा की वेबसाइट पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं तो वापडा की वेबसाइट से भी आपको जो पी एस की वेबसाइट पर ही आना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस जो है वो इसका वापदा के लिए जो जॉब है उनका टेस्ट ले रही है तो जॉब जो, जो वापडा की तरफ से है लेकिन टेस्ट जो है वो पी टी एस जो हेडक्वार्टर वो ले रहा है तो आपको सबसे पहले पीटीएस की वेबसाइट पे आना है पीटीएस डॉट ओ आरजी डॉट ये इसकी वेबसाइट है तो यहाँ पे देख ले आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्टी डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्ट इन वापडा क्रिक्लाई यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं اس کے علاوہ اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تو آج وہ اس میں سب سے اوپر ہے یہ واٹر پاور ڈیویلپمنٹ اتھارٹی یہ والا جو ہے اس کو ہم نے اس میں ہم نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اس کی لاسٹ ڈیٹ ڈیٹ جو آپ کو بتا دوں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو اپلائی کرنے کی ہے وہ 25 جولائی ہے 25 جولائی سے بعد کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی تو 25 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو چلے ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آگے آپ کو یہاں سے بھی ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گا اور اس کے بعد آپ یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے بعد آپ اپلائی آن لائن پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پورٹل ہمیں شو ہوگا اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ یہاں پہ رجسٹر ہیئر پہ جائیں جسٹر پہ جا کے آپ سائن اپ ای میل کانٹیکٹ سی اور اپنا جو پاس ری ٹائپ کریں اور اس کے بعد جو آپ سبمٹ پہ کلک کریں تو آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا آپ ایزیلی موبائل کے ذریعے بھی گھر بیٹھے جو ہے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کسی بک شاپ پہ یا کسی فارم والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایزی موبائل پہ جو اپنا لاگ ان ہو کے اپلائی کر سکتے ہیں تو میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मैं यहां से अपने जो अकाउंट पे लॉग होता हूं तो सबसे पहले तो आपके पास ये कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो आ, पोर्टल है वो आपके पास सेक्शन है ये वाला कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्शन है वो हमारे हमें सबसे पहले नजर आता है तो वैसे ही यहां पे कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन का हमें नज़र आएगा। क्योंकि ये हम एक टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं है, वो हमें लिखना पड़ेगा अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी आया तो आप आ, चलेंगे लेकिन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन लाज में लिखनी है सबसे पहले तो हमें ये पोर्टल हमारा शो होगा हो जिसके अंदर हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है نیم سی سی فادر لگانا ہے اور اس کا سائز ہے, وہ, uh, بھی میرے خیال سے ہے بھی سے کم ہونا چاہیے تو نیکسٹ وہ سوال ہے کہ آپ کو اگر آتی ہے تو یس ادر وائز نو تو اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر ہے تو یس No. करके आपने जो सेव कर देना, जब आप एप्लीकेशन सेव करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप 2 है वो है इंटर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इंटर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन यहां पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है एजुकेशन की اگر آپ نے بی ایس کی ہے اگر آپ نے ایف کی ہے اگر آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے تو آپ وہ اپنی ڈگریز جو ہے یہاں پہ لکھیں گے سٹارٹنگ ڈیٹ اینڈنگ ڈیٹ اور ڈگری کا ٹائٹل جو ہے میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے جو بھی آپ ہے یونیورسٹی کا نیم یا بورڈ کا نیم تو وہ آپ لکھیں گے اور یہ میں یہاں سے میں نے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک اپلائی کیا تو میں ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ کا لکھوں گا تو یہ میں نے یہاں پہ دو سیکشن جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لکھے ہوئے ادروائز آپ یہاں سے فنش کر دیں اس کو فنش آپ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ ایک ایجوکیشن ریکارڈ ہے وہ آپ کا بن چکا ہے اور پروفائل اور ایجوکیشن ریکارڈ اس کے بعد آپ یہ ویو یور ڈیٹا پوسٹ اپلائیڈ تو یہاں سے آپ اپلائی فار پوسٹ تو یہاں سے جو ہے کوئی پوسٹ کریں گے جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ون سیونٹی جو ہے وہ فی ہے اس کی جو ہم نے جمع کروانی ہے اور اس کے بعد آپ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ اپلائی کریں گے اور اس کے بعد میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں میرٹ پنجاب کے کے پی جو بھی ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کر دیں اور یہاں سے سبمٹ کر لیں اور ایسے جو آپ کا جو پروگرام ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے پوسٹ آپ کی سلیکٹ ہو چکی ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو آپ ایزی پیسہ تھرو ایزی پیسہ آپ جو یہ پیمنٹ ہے وہ پے کر سکتے ہیں تو یہ تھا یہاں سے ہم جیسے پیمنٹ جو کریں گے ڈپوزٹ تو ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی تو ہمارا نیکسٹ ہمارا فارم بھی یہاں سے ڈاؤن ہو جائے گا پیمنٹ کے بعد تو یہ تھا اس کا طریقہ کار اپلائی کرنے کا تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں جو میسیج کریں ہم اس کا جواب دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر جاب ایڈمیشنس کے متعلق جو بھی ویڈیو ہے وہ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تھینک یو